کہ بھئی کا استعمال نہ کیونکہ کوئی نہیں. کوئی نہیں. کوئی نہیں. یہ سب سے بڑی توہین تو آ چکا دین سو سینتالیس چودہ سو سینتالیس ہجری قبل دین آ چکا تین رسول کریم لا چکے اب کوئی دین تھوڑی لا سکتا ہے یہ تو خود خط نوت کے خلاف ڈالا ہے کہ دیکھو, دیکھو دیکھو دین آیا دین آ گیا بھائی اب کون سا دین آیا اب تو دین آ چکا تو مذہبی بنیادوں پر الیکشن لڑ لے لڑے یہاں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جتنے لوگ ہیں یہ آپ کو مسائل بجائیں گے برادریاں بیٹھی ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں آج پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں میری آج کی ویڈیو بنانے کا عامکر صاحب نے جو ٹی ایل پی کی مخالفت کری سیاسی مخالفت تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ اپنی سیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں یا اپنی سیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں سیاسی مخالفت تو بالکل سمجھ آتی ہے مگر عام صاحب جو دو باتیں آپ نے کہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ آگے آگے کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں اپنی عوام کو یہ بتا دوں کہ عام اللہ صاحب ہیں کون عامر لکڑ صاحب وہ ہیں جو محرم میں شیعہ ہوتے ہیں ربیع اقول میں سنی ہوتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں وہ عالم ہوتے ہیں اور جب کرکٹ کا مہینہ آتا ہے جب کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں وہ کرکٹ بن کے عوام کو فنو و تفریح کروا رہے ہوتے ہیں اپنے نام کے تب ہی بنتا ہے جب وہ اپنی ساری زندگی حضور کے دین کو حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری میں لگا دے ابھی آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو یہود نسارہ کے ایجنٹ ہیں جن کا جن کی حرکات یہودیوں کی طرح ہیں اور جو مجھے یہ لگتا ہے کیا کر ان کی حکومت آئے گی تو لبرلزم اور سیکولرزم اور عام ہو جائے گا آپ کہتے ہیں میں محافظ ختم نبوت ہوں اور آپ محافظ ختم نبوت کو خود کو کہ کے آپ دو لفظوں کی مخالفت کرتے ہیں سب سے پہلے کہا 1447 سال ہو گئے اسلام کو ہوئے تو 1447 جو سینتالیس حسین صاحب یہ آپ نے پاکستان کی بنی ہوئی پاکستان کی وجود میں آئی ہوئی تاریخ آپ نے بتا دی ہے اور آپ نے کہا دیکھو دیکھو دین آیا دین آیا دین آیا کا مطلب یہ ہے کہ دین تخت پہ آیا دین آیا کا مطلب یہ ہے دین تخت پہ آیا عام حسین صاحب مجھے معلوم ہے آپ نے فیروزۃ اللغات بہت پڑھی ہے مگر صرف فیروزۃ اللغات میں سے لفظ یاد کر لینا بڑی بات نہیں ہے لفظوں پہ عبور حاصل کرنا بڑی بات ہے اور لفظوں کو جس جگہ استعمال کیا جائے وہ استعمال کرنا بڑی بات ہے عامر الحت حسین صاحب آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں لفظوں کو استعمال کرنا بڑی بات ہے اور آپ مخالفت کرتے پھر رہے تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں یہ جو سیٹ ہے نا یہ قابل احترام لوگوں کے لیے ہے آپ جیسے بغیرت لوگوں کے لیے نہیں ہے سیٹ ہے قابل احترام لوگوں کے لیے یہ آپ کو اتنے سال سیاست میں ہو گئے اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں سمجھ نہیں آئی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وزارت چھوڑ دی میں نے وزارت چھوڑ دی ختم نبوت کے لیے تو آپ نے وزارت ختم نبوت کے لیے نہیں چھوڑی دی آپ نے وزارت دی پیسوں کے لیے ہی چھوڑی دی اور بکری جتنا چاہے دودھ دے دے بکری جتنا چاہے دودھ دے دے اگر ان میں فضلہ ڈال دے وہ دودھ کسی کام کا نہیں ہے وہ دودھ, وہ دودھ اب اس کا اپنے لیے بھی کسی کام کا نہیں ہے اور جس کو وہ دودھ دے رہی ہے، ان کے لیے بھی کسی کام کا نہیں ہے اور عوام سنت اپنے اندر بیٹھے ہوئے غداروں کو پہچان لے کون سے غدار اب میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کون غدار محمد علی شاہ صاحب جو دیکھا ہوگا آپ نے میری تصویر سامنے آئی تو دیکھا محمد علی شاہ صاحب تحریک انصاف کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کراچی کے محافل کے سب سے بڑے آرگنائزر سید ریحان علی چشتی سید ریحان علی بشتی سید ریحان علی جو جن کا شمار ان میں ہوتا ہے کہ اگر عامر لیاقت باتھ روم جاتے ہیں تو ساتھ پیچھے لوٹا وہ لے کے جاتے ہیں اگر عامر لیاقت کموڑ پہ بیٹھتے ہیں تو پیچھے سے فلیش ہی کرتے ہیں اہل سنت کی عوام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان اپنے اندر بیٹھے ہوئے قطاروں کو پہچان لے ان کو دیکھ کے مجھے یہ شیر یاد آتا ہے وفا کر نکر ہم نشینوں میں وفا کر نکر ہم نشینوں میں یہاں تو سانپ بھی پلتے ہیں آستینوں میں یہاں تو سانپ بھی پلتے ہیں آستینوں میں اور عام جگہ صاحب آپ کو نہ کوئی شیعہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے نہ آپ کو کوئی دیوبندی اکثر کرنے کو تیار ہے نہ آپ کو کوئی سنی اکسیپٹ کرنے کو تیار ہے نہ کوئی آپ کو اہل حدیث ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے کیونکہ آپ کا پتہ نہیں کیا اپنی اپنی ہی منتقل اپنی ہی ایک نہیں لے کے آتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی مہاجر اکثر کرنے کو تیار ہے نہ آپ کو کوئی سندھی اکثر پڑھنے کو تیار ہے نہ آپ کو کوئی پنجابی اکسیپٹ کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی پٹھان کرنے کو تیار ہے ایک تو اور آ, وہ مناف خاموش رہتا ہے اور دلی منافقت کرتا ہے آپ کا شمار ان منافقوں میں ہوتا ہے کہ جو پھل, کل کچھ اور بولتے ہیں آج کچھ اور بولتے ہیں اور ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ آج کسی سے پیسے لگے کل کیا بولیں گے سمجھ رہے ہیں نا ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ آج کیا بول رہے ہیں اور کل کیا بولیں گے وہ اور یہ ویڈیو مجھے معلوم ہے آج ہی آپ کو موصول ہو جائے گی اور آپ کے گلا خشک ہو جائے گا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آم کھائے گا کیسا دیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ بھائی گاؤں گا